У таких питаннях, як, як перестати робити ті чи інші речі, які не є для нас корисними, наприклад, солодке, надмірна кількість солодкого. Кожного разу, коли ви вирішите позбутися солодкого у вашому житті, це буде надзвичайна проблема. Не просто так існують цілі схеми, програми і психотерапія, щоб якось, хоча б як-небудь, відв'язатися від цієї звички. Що може допомогти в цій ситуації? Наше постійне відкладання на завтра. Ви оцінюєте свою здатність відмовитися. Ви собі кажете, ну от зараз воно ж наче мені не дуже то вже й треба, не дуже я вже й хочу. Може я заміню це чимось іншим? До речі, пошукайте, чим це можна замінити. Постійне відкладання на завтра. По-перше, очищує наш організм або психіку від шкідливої звички. По-друге, відволікає нас, знаходить нам альтернативи. Та, в принципі, з часом ми починаємо від неї, від сторонні. Тому застосовуємо нашу лінь та відкладання справ у позитивному і корисному руслі, там, де це дійсно може допомогти. І головне, я повторюсь, не ставимо собі мету надовго, бо це не спрацює, правда. Ставимо собі мету на сьогодні. Сьогодні я цього не роблю. Завтра може, я це зроблю. Сьогодні я обираю відмовити цьому.